Понад чотири роки служить у цьому підрозділі житель Кировоградщини 22-річний Богдан Баришник. Зараз він інструктор з бойової та спеціальної підготовки. Раніше працював на фермі трактористом. У 2018 році після смерті батьків Богдан вирішив піти до Національної гвардії. Підписав контракт до 2023 року. На Малій батьківщині на нього чекає кохана, який хлопець на Новий рік запропонував одружитися. Ми «Навчаємо наших солдат стріляти з певною, зброї та як правильно прицілюватись, стріляти ну, так тому подібне. Запам'яталося дуже е, той момент, коли я поїхав в місто Золочів Львівської області навчатися на інструктора. Е, мені дуже сподобалося як коли зібралися всі люди з усієї України, з усіх частин Національної гвардії України, навчатися на інструкторів, які всі добрі, і, в принципі, в армія, як це сказати, сполукає бути добрими друг до друг друга і допомагати в трудний момент. Перед стрільбами – обов'язково інструктаж командира. Денні навчання кулеметних розрахунків включають в себе і заняття, і збирання, та розбирання своєї основної зброї калібром 7,62. Військовослужбовці роблять це по декілька разів. Таке, кулемет Калашникова модернізований. – Скажіть, це складно взагалі зібрати, запам'ятати, як правильно розбирати? – першого разу не всіх вийде, ну, з практикою всі зможуть. – А у вас наскільки велика практика? – Ну, год. – 7,5 кг. Скорострільність е е – 250 На даному етапі це третя вправа начальних стрілях кулеметів. Дальність відиці. У нас е ми маємо дві ростові фігури. Дальність, до яких складає 300-350 метрів, також кулеметний розрахунок на відстані 300 метрів від стріляючого. Та е також ще дві ростові фігури на відстані 350 метрів. Єст. Тут є військово-службові як за контрактом, так і строкова служба. А у відсвятковому відношенні на даному етапі десь за особового складу, який залучається 60 на 40. 50 – строкова служба, 40 – військовослужбовців за контрактом. Що також обулено тим, що особовий склад контрактної служби переважно залучається до за виконання задань в районі природного сімнадцятій і 25 Розпочався другий етап навчань нічні стрільби. Кулеметники виходили на вогневу позицію по черзі парами. Як це передбачається в бою, каже Владислав Козирев.